كميات اللي عنا بتكفي شهر واحد لانه عم تتخزن عند المطاحن هلا لما بتصير تجي من امريكا يصير عندك الرحله اقل شيء عندك 25 يوم والبواخر اللي حتى يصير تقدر شوي تظبط معك بالسعر بدك تضطر تكبر البواخر What the fuck?